काना कोठे बेटी दुखम दोली आवे छे मता क्तुवर काना कोठे बेटी दुखम दोली आवे छे मेल डीच मुण જગત નહીતા મા કુંના કોઠે બેટી માના કોઠે બેટી દુઃખમાં દોરી આ